Fai dous anos foi a reducción de plásticos, o ano pasado a biodiversidade, este ano o tema do día da Terra foi a acción climática. A Pachamama leva mandando nos mensaxes dende xa fai un tempiño, que xa récords en temperatura, que xa fenómenos atmosféricos fora do común, que xa aumento de especies en período de extinción, que xa incendios forestais... A pregunta é, estamos cuidando o noso planeta? En 2015, no Acordo de París, os países pactaron limitar as emisións para así evitar un aumento das temperaturas de máis 1,5 graus respecto ás épocas preindustriais. Deste máis 1,5 xa elevamos un grau de quecemento. Pasaron tres anos e, en 2018, o Panel Intergobernamental sobre o Cambio Climático, o famoso IPCC, sacou un informe especial no que alertaba que de non limitar as emisións para manternos por debaixo dese de aumento tería gravísimas consecuencias e que, de seguir así, chegaríamos a ese 1,5º entre 2030 e 2050. En novembro de 2019, a ONU publicou unha memoria sobre a acción climática para ver se realmente estamos facendo caso ou non ás advertencias da comunidade científica. A resposta creo que xa a sabedes. Non só non estamos facendo caso, senón que estamos a punto de facer imposible lograr o obxectivo de 1,5º. Nesta gráfica podemos ver que se fai de zanos os países tivesen actuado en base ás advertencias científicas, tan só teríamos que ter reducido as emisións un 3,3%, e así poder evitar chegar ao máis 1,5 graus en 2030. Porén, podemos ver que actualmente aumentamos as emisións respecto a 2010, e, polo tanto, temos menos tempo para reducir aínda máis as emisións. A finais de 2019 tamén se publicou un documento no que unha alianza de máis de 11.000 científicas e científicos de todo o mundo declaraban que o planeta está nunha emergencia climática e que, reiterando as palabras do IPCC e da ONU, debemos actuar xa se non queremos que as consecuencias sexan drásticas e irreversibles. Actualmente estamos no medio dunha crise, a crise do coronavirus, e moitos está a falar de volver á normalidade, de que todo pase. Pero a realidade é que a normalidade na que estábamos antes era a normalidade dunha emerxencia climática. A normalidade do deseo dos polos, do quecemento dos océanos, das nubes de contaminación nas cidades, dos incendios forestais en Australia ou no Amazonas, de imensas illas de plástico na que a máis grande é sete veces a superficie da Península Ibérica, de vivir a borde do colapso, tanto económico como ecolóxico como social. ¿De verdad de queremos volver a esa normalidad, eh? ¿Esa cambiamos?